سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ومتابعة بقية الفيديوهات